sah mtu ambaye anajiposti yeye ana hela hana hela hiyo inafahamikia dunia maendeleo makubwa tu na jenga ina ujenzi umeona nina familia siwezi ngajiposti eti nyumba siwezi kwa nyumba yako eh nitaiposti ukaribu wako na zuchu umepungua sasa hivi sio kama zamani Sio kweli mbona zuchu tuko karibu na tunacheka tuambia Jana tu mara nyingi kanatimia message DM juice tulikopote ni bosi wangu sasa so, ukaribu unapunguaje Nanya tari pa kodi. hivi Masha na deals za kwenye ngoma za Zuchu kucheza na nini? Hapana, ukishakuwa video queen mara moja utakiwa tena kwa msanii itakuwa kutakuwa kuna kitu cha tofauti. kwenye video lazima ziwe, yani lazima kuna kitu cha tofauti. Zuchu ye, kila siku atakuwa mimi ndio video vixini wake. Yani jamani. pia kujiongeza. Ina hakuna watu wengine ambao wanaitaji pia wakawa ma video vixini. Hey, eh, kwenye nyumba ndogo na kama yani, watacheza lakini hawezi kutokea kama Masha. Hmm. Eh, Zuchu anakulipa vizuri sana. Ananipa vizuri. Unapewa hela na kodi nafanya kila kitu. Na nikiwa kazi yoyote, pia ananisaidia tu kama mdogo wake. Kama mimi dada yake, mkubwa. Anipenda mmoja. Eh, zuchu. <laughs> zuchu, zuchu. Zuchu ni mdogo, mkubwa. miaka mingapi kama Zuchu 29 30. Mashu na na 30. Aje kama amekas 59? Ah details zinasema. Abana usiona kadiri. Zuchu zi, na sana. <laughs> o, o, sana. 23 au 22. Eh flani hivi. kama rura. <laughs> kutajia jamani. Mbola kama e, kama unalitandika wa Tanzania wanakutazama masha. Wananitazama Zuchu ni mdogo jamani, ana miaka 23 au 22. Jamani. Mhm. Kwa hiyo nataka kunambia kwamba Damondi bado anaendelea kukulipia kodi kama ilivyokuwa zamani. Ule wao kuzungumza kila siku. Yaani kama kawaida na kila siku. Mimi sina na chochote ninachokifanya. Akina analipia kodi kama mdogo wake. Hmm. mme wako sasa masha anafanya kazi gani? mume wangu gani majukumu hayo yote ambao anafanya Diamond Platinum? Hapa tumefunga. matambiko bwana leo sijaolewa, usijalibiko kwa wacha tikashinda kutongozwa. Eh. Nimegaizi sijaolewa. Wewe eh. likimedia nimegaizi. Eh. eh. Bongo Five, ni ilu, matambiko. So, mtu kila siku nakuwa mbalozi. Mtu gani uyo, eh? nasema kidogo fanye si. tambiko. nina yani ni mabalozi matano. Alhamdulillah namshukuru Mwenyezi Mungu kwa riziki anazonipa. Silogi wala sichawi. Ile anavaa matambiko, sisi hey. Ae, hey. Mashu. wa dhaamu tofauti matambiko Tanzania. Kikubwa ninachoombea Tanzania ni naomba tu endelee taila wao manyonyo wao laisi wa manyonyo waendelee kuni support mimi nawapenda sana naomba wa na wao wanipende na wanniombee doa kwa m... ano, mba ni mtoto ombee kwa matambiko jamani oh? matambiko, afani kuna mtu ambaye alogi wewe unakuniambia hapo ulipo unajai kuna kwa mganga tuongee ule ukweli kuna mtu kuna kwa mganga mimi tu kama mimi tu mganga chumba wewe we, ni nani mpaka usiji yani mimi mwenye tu manyonyo mganga anaishi naye nyumbani nimeimpa chumba cha uani wewe ni nani usini kwa mganga oje kuna kwa mganga hapo yeah. ulipo wewe mwenye kingasi unadichangamsha hakuna wa sasa hivi wanaume ambao kama nyinyi ambao vijanaume vivlana vivlana vinapenda kuenda kwa waganga vinajiosha vina dawa ili tu apate madanga mada wapate madanga wa kiki maana sasa hivi wanaume no, ndio wa Wanake sisi ya, tunachapa kazi. Sawa so, masha, sawa so, tumelisikia lakini pia na mafufu. yako. Na kabisa. Sikia. Mjofan, kasi uja mtu. Yani, naye. Ah. Natamba naye. Hawezi kuniacha. Atanikana sema yoyote atafanya kila kitu lakini mimi naye. Mimi siogopi kutandika hawezi kunipija mimi. Awez, yani kwanza kinisogelea tu katika mli wangu. Anakuwa kama na sense. Nini? Inamdaga ni juzi, jana jana siku ya pili, ni juzi. Alinifuta pale tulikuwa location na kina Shekinde. Alinifata. Alikuja kuniletea chakula. Sijara, tuna shoot na kina JB uko huko kijamboni. Kaja na JB pia anaweza kalisema hili. Anajua kabisa kama na na me, chena simu ni yani mimi bwana nikwone na tena simu ile nimepeka kwenye gari ngwaoneshe. mimi na Anaundusha hapa kwangu mwazo mwisho. Mimi ndo nimem kwenye na waga sivini kwa kumumbe, mpaya. Yani Nani? awe kunikataa. Yaani Kwa sababu ya, ya ni wana, watu ni unajikataa na manyonyo. Baadaye unakuja haya manyonyo unalala. Hapa hapa haya manyonyo una una anakusili unalala. message. unani e, unani niblok, una siku tati, tena na wewe bro. Bro kila ukija kwangu ukihundusha video. Ya, na video sababu chochote cha ajabu a hiyo ligia hitoeshalewa la kesho kwa sababu ni kubwa kuna watu ambao wanaonaga kama kiki kuna watu ambao wanaonaga kama nini kama kiki nina ni mengi sana nastaki tu kuyaongea huonesha chenye nani sasa hivi mimi na hivi unaviona mimi kwa mtazamu wako mimi piskali kama mimi msiana mzuri hem niangalie niangalia ndugu mtangazaji navutia Waka. nawaka eh mna bia na macho ya nania samaki eh wow. haya mm -hmm. atashinda kunifuatia yeye ndo ananyongea ananitaja lazima awezi kulala tapeli mkubwa akachukua dira za yanga na azam mm -hmm. ni la mengi nimekuambia tapeli mkubwa mm -hmm. yaani vipindiketi tugombana alichukua dira za azam na yanga na kinaji manana wote alichukua dira tu mimi nionekane nimekuambia je siku nitakuja kule sawa. sio leo ila siku nitakuja kulinyoosha kwa sababu ananitia mimi ubaya kwa watu Naonekana mimi si fine naonekana mimi chizi naonekana nitakuja naonekana... kusema kila kitu ni kuhusu hiyo mimba yeye wanausika anahusika dikusio hiyo